Joo, kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille ja oikein hyvää webinaaria. Kuulut, ku, kuuluuko mun ääni? Vielä ei näy diat tänne saakka, mutta. Okei. Okay. tosiaan, minun aiheena tänään on tämä lapseen kohdistuva henkinen väkivalta nimenomaan tutkimusten valossa. Ja mä tavallaan hiukan yritän taustottaa sitä, tämän ilmiön, niin kuin kaikkia erilaisia puolia tai monia puolia, mikä siihen liittyy ja mitä puheenjohtaja äsken tuossa hyvin jo, hyvin jo kuvasi. Itse olen tutkinut lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua ja muutakin perheväkivaltaa aika pitkään. Ja tota, yritän sitten tietysti ottaa tähän esitykseen kansainvälistä tutkimustietoa ja sit meidän tutkimusryhmän erilaisia asioita, mitä me ollaan saatu niinku esille ja mitä me ollaan nyt tekemässä. Ja yritän sitä henkistä väkivaltaa, henkistä kaltoinkohtelua tuoda esille nimenomaan kaiken muun väkivallan osana. Ja, ja vähän kertoa siitä, että mitä se lapseen kohdistuva kaltoinkohtelu tai väkivalta yleensä on, mitä on erityisesti henkinen väkivalta tai kaltoinkohtelu, paljonko näitä esiintyy, miten näitä tunnistetaan, mitä henkiselle kaltoinkohtelulle voi tehdä. Ja jotenkin periaate tässä mun esityksessä on se, että jotenkin, mitä tuossa äsken puheenjohtajakin jo toi puheenvuorossa esille, niin henkistä väkivaltaa on aika vaikea erottaa kokonaisuudesta, mutta mä pyrin tuomaan tässä esityksessäni esille sitä erityisnäkökulmaa pitkin esitystä, mitä se erityisesti henkisen väkivallan rooli tässä väkivallan kokonaisuudessa on. Nyt voisi vaihtaa diaa siihen käsitteistä. Mä en näe nimittäin tänne mun koneelle sitä, miten se vaihtuu siellä teillä. Mutta se ei varmaan mikä mikään ongelma, kun on täällä paperilla kyllä oma versio. <laughs> Mutta mut nyt ollaan käsitekohdassa. Ja jotenkin se, että Haluaisin tuoda esille sen, että väkivaltakäsitteistöä käytetään sekä kansainvälisesti että Suomessa melko kirjavasti ja eri tieteen ja ammattialoilla ottumuksensa ja traditionsaventen käsitteiden käytössä. Ja lähisuhdeväkivallan yhteydessä voidaan puhua myös perheväkivallasta, lapsiin tai aikuisiin kohdistuvasta väkivallan tai pahoinpitelyn eri muodoista tai esimerkiksi lasten kaltoinkohtelusta eri muotoineen. Ja näillä on kaikilla englanninkieliset vastineensa, mitä käytetään myös aika vaihtelevasti. Esimerkiksi family violence, intimate partner violence, child abuse and neglect, child maltreatment on tyypillisiä käsitteitä tässä yhteydessä. Ja lasten kaltoinkohtelu mittaa erityisesti perheen sisäiseen läheisuhteissa tapahtuvaan toimintaan. Ja se sisältää fyysistä, henkistä, seksuaalista väkivaltaa tai hoidonlaiminlyöntiä. Ja eri väkivallan muodot kietoutuu toisiinsa hyvin kiinteästi. Henkisestä väkivallasta voidaan myös käyttää käsitteitä psyykkinen tai emotionaalinen väkivalta tai pahoinpitely tai kaltoinkohtelu. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tänä vuonna julkaissut väkivaltakäsitteiden sanaston pyrkiäkseen selkeyttämään määrittelyitä ja toisaalta tuodakseen esiin eri käsitteet. Ja jotenkin se on tärkeää, että eri ammattilaiset, kun käyttää näitä käsitteitä vähän kirja niin kuitenkin me tiedetään, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan näistä eri väkivallan muodoista. Ja, ja ymmärretään niin toisiaan me entistä paremmin, kun on, meillä on näitä käsitemäärittelyjä avattu. Ne voidaan keskenään me niistä keskustella. Ja kuten te tulette huomaamaan tässä minun esityksessä, ja ehkä olette jo huomannut, niin omassa puheessani nämä käsitteet sekoittuu. Et se on aika tyypillistä tälle ilmiölle, että siitä puhutaan vähän eri, eri käsittein. Sitten voisi siirtyä seuraavaan diaan, mitä henkinen väkivalta sitten on. Se on toimintaa tai ja käyttäytymistä tai toiminnan puutetta, joka voi olla tahallista, mutta myös tiedostamatonta tai tahatonta. Ja käyttäytymismallit tai toimintatavat muodostaa ikään kuin jatkumon, jonka toisessa päässä on hyvä vanhemmuus, johon toisinaan, sa toisinaan saattaa sisältyä lapsen kannalta vahingollisia yksittäisiä tilanteita, jotka kuitenkin on vakavuusasteeltaan ikään kuin lieviä. Ja siellä janan ääripäässä on voimakkaasti lapsen kasvua ja kehitystä vahingoittavia henkiseksi väkivallaksi määriteltäviä tekoja. Ja henkistä väkivaltaa on esimerkiksi lapsen pelottelu, uhkailu, torjuminen, eristäminen, piittaamattomuus, tarpeiden, laiminlyönti, nimittely, vähättely, parisuhdeväkivallan näkemiselle altistaminen, kiusaaminen, kykenemättömyys, tukea lasta. tätä listaa voisi vielä jatkaa. Näitä muotoja on hyvin monenlaisia ja niillekin on vähän erilaisia ilmaisumuotoja. Ja todennäköisesti henkinen väkivalta on lapsiin kohdistuvan väkivallan muodoista yleisin, kuten Taina tuossa aikaisemmin jo sanoi, ja myös lisääntymään päin, mutta on siis erittäin vaikea sanoa, paljonko sitä oikeasti on. Se on oikeastaan aika mahdotonta, mahdotonta sanoa sitä tarkkaa määrää. Kouluterveyskyselyssä viime vuodelta lähes joka viides alakoululainen oli kokenut henkistä väkivaltaa vanhempiensa taholta. Tuosta jatkumosta on tuossa Väkivallaton lapsuusopuksessa, niin kuin aina tuossa, sitä ei ole kertoo tästä meidän väkivaltaohjelmasta tai väkivallan ehkäisyn ohjelmasta, niin siinä on aika hyvin kuvattu juuri tätä jatkumoa, että miten niin se siitä hyvästä vanhemmuudesta pikkuhiljaa siirtyy, siirtyy tota, tähän vakavampiin väkivallan muotoihin. Sitä on avattu tuossa YM-artikkelissa. Siitä on hyvä sellainen taulukko siinä olemassa. No sitten tosiaan kaltoinkohtelun yleisyydestä, mikä on sitten seuraava dia, niin ihan arjen tilanteet, esimerkiksi pukeminen, syöminen, nukkumaanmeno, voi johtaa helposti lapsen kaltoinkohteluun, joka voi olla henkistä tai fyysistä, ihan fyysisiä tekoja tai sitten sellaista esimerkiksi huutamista, haukkumista ja muuta lapsen niin kuin henkistä väkivaltaa vasta kohtaan ja tekijänä tällöin on joko lapsen toiminta, vanhempaan liittyvät tekijät, vanhempi voi olla kiireinen tai väsynyt tai sitten ylipäätään arjen rutiinien sujumattomuus. Nämä tilanteet on yllättävän tavallisia lapsiperheissä. Oikeastaan kaikki vanhemmat tai lähes kaikki vanhemmat voi tunnistaa tämän olevan mahdollista. Se on, se on, tota, se on niin, tavallaan semmoinen kuitenkin tavanomainen asia lapsiperheissä, nämä tilanteet. Ja Suomessa lapsiin kohdistuva kuritusväkivalta on ollut laissa kiellettyä yli 30 vuotta. Silti tuossa 2017 kyselyssä, lastensuojelukeskusliiton kyselyssä, 41 prosenttia käyttää sitä. Ja tähän kieltoutuu myös aina henkistä kaltoinkohtelua henkistä väkivaltaa, näihin fyysisen väkivallan tilanteisiin ja kuritusväkivallan tilanteisiin. Kansainvälisesti on arvioitu, että länsimaissa 4–16 prosenttia lapsista joutuu fyysisen pahoinpitelyyn ja joka kymmenes lapsi laiminlyönnin tai henkisen pahoinpitelyn kohteeksi. Ja WHO mukaan yhtä kolmesta lapsesta laajuisesti kohdellaan emotionaalisesti kaltoin. Ja sitten yksi tämmöinen yksityiskohta, mikä on tullut meidän omissa niin yli puolet raskaana olevista naisista käyttää alkoholia raskauden aikana, mikä on myös tämmöinen jonkunlaisen väkivallan muoto mun mielestäni. Ja aiheuttaa myös ongelmia varmasti myös, henkisellä, myös henkis, henkisen väkivallan alueella. Tuossa on tuollainen linkki yhteen artikkeliin, nettikirjoitukseen, minkä olen tehnyt tänä vuonna, jos haluatte mennä katsomaan, niin, niin siinä valitetaan taustaa vielä pikkusen lisää. Mutta sitten mentäisiin seuraavaan diaan ja mietittäisiin vähän sitä, että mitä ne kaltoinkohtelun seuraukset voi olla lapselle. Ja on pakko todeta, että kaikki kaltoinkohtelun muodot on suuri riski lapsen terveydelle ja hyvinvoinnille. Tietysti jotkut muodot jopa hengellä. Ja on tietysti erittäin vaikea erottaa, mitä seuraa erityisesti henkisestä kaltoinkohtelusta, mutta se saattaa olla jopa vahingollisempaa kuin esimerkiksi fyysinen väkivalta. Ja ylipäätään estää normaalin fyysisen, henkisen ja sosiaalisen kehityksen lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi. Ja heikentää oppimista, vaikuttaa käyttäytymiseen ja luo ikään kuin tapahtumien sarjan, joka johtaa tämmöiseen stressiin ja aiheuttaa muutoksia esimerkiksi ihan lapsen ja nuoren kehittyvässä hermo -verenkierto -immuuni metabolisessa systeemissä. Et sillä on hyvin paljon erilaisia väkivallan muodoin myös, tai ihan, ihan tämmöisiä niin fyysisiä seurauksia. Ja viime aikoina on alettu yhä enemmän kiinnittää huomiota lapsen laiminlyöntiin ja henkiseen kaltoinkohteluun. Ja on todettu, että vanhemmilla ei välttämättä ole tietoa siitä, mitä tämä arjessa, mitä ne tarkoittaa, mitä ne aiheuttaa lapselle. Ja samoin on alettu puhua yhä enemmän ylisukupolvisuudesta sekä tästä ACEs-ilmiöstä, Adverse Childhood Experiences, mikä nimenomaan useimmiten viittaa just erityyppiseen kaltoinkohteluun myös henkiseen. Ja, ja siitä on Voitu sitten ajatella niin, että jotenkin se, että me tiedetään enemmän kaltoinkohtelun riskioloista ja pystytään niitä huomioimaan ja arvioimaan, niin me pystytään ehkä myös ennaltaehkäisemään kaltoinkohtelua ja jotenkin katkaisemaan niitä ylisukupolvisia käytänteitä. Ja sitten seuraava dia. Ja mitä ne perheen riskiolot voi olla? Tässä olen ottanut ihan meidän hoitosuosituksesta, mikä on vuodelta 2015. Se on hoitotyön tutkimussäätiön sivuilla julkaistu ja se on nyt päivityksen alla. Niin me ollaan siihen koottu paljon näitä riskiolosuhteita. Lapseen, vanhempaan, perhetilanteeseen liittyviä asioita ja tässä on koottu esimerkkejä niistä. Lapseen liittyviä voi olla esimerkiksi ennenaikaisesti syntynyt lapsi, pieni, itkuinen, ärsyttävä. Voi olla uhmakas, tottelematon lapsi, erilaisiin käyttäytymisongelmiin. Ne saattaa johtaa siihen kaltoinkohteluun tai jos lapsi ei käytä, vanhemman, tai ei käytä vanhemman odotuksia, nostaa jotenkin vanhemman lapsuusmuistoja pintaan. Vanhempaan liittyviä asioita on esimerkiksi päihteiden käyttö, vakava sairaus, nuoruus, lapsena koettu kaltoinkohtelu, erilaiset mielenterveysongelmat tämän tapaiset asiat. Perhetilanteeseen voi liittyä se, että perheessä on paljon lapsia, pienituloisuus, huono sosiaalinen tilanne, perheen aiempi lastensuojelutausta, tausta, perheväkivalta muunlainen kuin tämä lapsiin kohdistuva perheen stressi tai ri kriisi, riitely, yhteenkuuluvuuden puute, perheen eristäytyminen ja syrjäytyminen. Ja tässä on valtava lista ja nämä ovat esimerkkejä näistä riskitekijöistä, ja niitä on tutkittu todella paljon. Mutta jotenkin haluaisin korostaa sitä, että se riskitekijä ehkä käsitteenä on vähän sellainen hankala, että siitä seuraa helposti se jotenkin, että luullaan, että automaattisesti jos on riskiolo tai riskitekijöitä, niin siitä seuraa jotain pahaa tai kohtelua, mikä ei välttämättä ole niin. Ja tuossa blogitekstissä, mikä on tuossa linkkinä tuossa sivun alalaidassa, niin niin riskitekijä epäonnistuuko varmasti, niin Itla on kirjoittanut, tai Itlan tutkijat on kirjoittaneet hirveän hyvän blogin siitä, kuinka tarpeellinen riski kuitenkin on, kun sitä käytetään niinku tavallaan oikein ja ymmärretään niinku sen merkitys. Et se on merkityksellinen asia, että tiedetään riskejä, jotta voidaan niitä ennaltaehkäistä, mutta se miten, sitä niinku, miten siitä keskustellaan ja miten se tuodaan esille, niin se on niinku se juttu, että sitä käytetään niinku ikään kuin hyvin ja oikein. No sitten mentä seuraavaan diaan. Eli miten kaltoinkohtelua myös henkistä voidaan tunnistaa. Ja tämä oikeastaan nämä asiat, mitä tässä on ottanut esille, niin perustuu tuohon meidän hoitosuositukseen edelleenkin, joka on siis tosiaan päivityksen alla parhaillaan ja valmistuu ensi vuonna ehkä keväällä. Me ollaan parhaillaan lukemassa tota uusia tutkimuksia, mitä on tullut on edellisen version jälkeen ja ollaan löydetty valtavasti tutkimustietoa näistä riskioloista ja riskien mittaamisesta esimerkiksi ja aiotaan sitä sitten päivittää. Mut edelleen näyttää siltä, että riskiolojen riskitekijöiden merkitys on hyvin keskeinen tässä kaltoinkohtelun esiintymisessä tai sen, tai sen syntymisessä tavallaan, mitkä tekijät niinku siihen sit saattaa johtaa. Ja meidän pitää tietää, että lapseen, vanhempiin ja perheeseen liittyviä riskejä, ja osata arvioida niitä, jotenkin tunnistaa se, miten riskit saattaa kasaantua, ja sitten kasaantuessaan aiheuttaa erilaisia asioita. Ja jotenkin kuitenkin mä haluaisin Korostaa sitä, niinku kuin kolmoskohta on vähän tulla niin mustattu tossa ja poldattu, niin jotenkin että se perheen kokonaistilanteen huomiointi on keskeisintä, ettei niin tujuteta niihin riskeihin pelkästään, vaan katsotaan niin ne voimavarat ja, ja tavallaan semmoiset kaikki asiat, mikä, mikä sitä perhettä niin tukee ja auttaa. Ja jotenkin tutkimuksesta tulee esille myös se, että mikään riskianarviointimittari tai, tai erilaisia kaltoinkohtelun tyyppejä mittaava sealonta, työkalu ei yksinään ole luotettava. Mutta hyvin lupaavia työkaluja ja mittareita on tähän olemassa. Ja niitä pitäisi kehittää lisää, jotta niistä tulisi parempia ja tutkimus, tutkimuksen avulla. Ja, ja tunnistamiseen löytyy kuitenkin selkeitä ja luotettavia menetelmiä. Nämä just erilaiset tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen keinot, erilaiset riskin arviointityökalut ja mittarit vanhempien kanssa keskusteleminen on yksi tärkeä asia. Myöskin. Näiden vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tai ylipäätään näiden tilanteiden havainnointi, kotikäynnit on yksi tärkeä asia, mitä, mitä esimerkiksi neuvoloista tehdään paljon. Muuten erilaiset kotikäynnit auttaa näkemään sen perheen ja lapsen siellä niin kuin normaalioloissaan kotona. Ja, tota, moniammatillinen ammatillinen yhteistyö on erittäin tärkeää näissä asioissa. Että kenenkään ammattilaisen tai ammattiryhmän ei tarvitse näistä yksinään, yksinään niin selvitä. Että, että tämä on sellaista työtä, mitä, mitä täytyykin tehdä yhdessä ja miettiä, miten se onnistuisi entistä paremmin. Ja sen takia varmaan tekin olette niin nyt tässä webinaarissa, että haluatte siihen myös eväitä, mitä, mitä näille asioille niin voi tehdä yhdessä. Koulutus ilman muuta parantaa kaltoinkohtelun tunnistamista. Et, et, jos koulutuksessa, missä puhutaan väkivalta-asioita, kuten esimerkiksi henkisen valtoinkohtelun eri näkökulmista, niin tiedot lisääntyy ja taidot lisääntyy myös asenteet ja jotenkin luottamus siihen omaan toimintaan, tutkimusten mukaan kun tietää enemmän ja saa sellaista varmuutta ja tietoa näistä asioista. Että toisaalta se tekee sen asian ehkä ikään kuin monisyisemmäksi ja vaikeammaksi, mutta kuitenkin se asenne siihen, että miten mä kuitenkin pystyn näihin vaikuttamaan, niin se paranee. Koulutuksen myötä. että Siitä on ihan tutkimustuloksia olemassa ja se on ehkä semmoinen aika maalaisjärkinenkin asia, että koulutus auttaa moniin asioihin. Ja moniammatillinen toiminta, se on erittäin tärkeää. Että jotenkin se, se että sitä kehitetään niin kuin syvällisesti yhdessä ja sitä johdetaan niin kuin oikein, niin se parantaa kaikenlaisen kaltoinkohtelun tunnistamista ja näiden asioiden niihin vaikuttamista. Että ei sellainen, että sanotaan, että tehkää yhteistyötä. Niin se yhteistyö pitää niin mahdollistaa ja miettiä ne tavat, miten se tehdään sillä lailla, että siitä olisi kaikille, niin kuin, kaikille hyötyä ja se auttaisi näitä lapsia ja perheitä. Sitten voitaisiin mennä taas seuraavaan diaan. Eli mä kokosin tähän jonkun verran tuosta laajasalon muiden hyvästä, hyvästä artikkelista, että mikä on sen henkisen kaltoinkohtelun tunnistamisen ja siihen puuttumisen erityispiirteitä. Sen lisäksi, että se on tietysti osa kaikkea muuta kaltoinkohtelua. Mutta henkistä kaltoinkohtelua, niin kuin tässä on tullut jo sanottuakin varmaan moneen otteeseen, että on vaikea mitata, sitä on vaikea tunnistaa ja ottaa puheeksi. Et ei, siitä ei ole olemassa niin kuin selkeitä merkkejä, niin kuin joku mustelma tai murtuma tai joku tämän tapainen. henkinen ei aiheuta niin välttämättä sellaisia selkeitä merkkejä. Ja oikeastaan se uhrikaan ei aina myöhemminkään tunnista itse tulleensa henkisesti kaltoinkohdeluksi. se on niin sellainen, minkä mikä ehkä sitten tajuaa vasta myöhemmin. Ehkä. Ja, ja miten sitten voi erottaa sen, että mikä on henkistä kaltoinkohtelua, mikä on vain tilapäistä tai toimimatonta lasten kasvattamista. Ja siinä on, se raja on niin kuin aika hiuksen hieno ja niin kuin liukuva. Et jotenkin siihen vaikuttaa se, että kuinka säännöllistä se toiminta on, kuinka vakavaa se on, mitä haittaa sitä aiheutuu lapselle. Tämmöisiä kaikki asioita siinä pitää sitten arvioida, että milloin se on sitä henkistä kaltoinkohtelua, henkistä väkivaltaa. Ja joka tapauksessa on ain tärkeää se, että se perheen kokonaistilanne, kokonaistilannetta tarkastellaan niin monipuolisesti ja moniammatillisesti aika usein ja selvitetään näitä riskioloja ja ympäristötekijöitä vanhempaan perheeseen ja lapsiin liittyviä tekijöitä. Ja, ja Kaltoinkohteluun puuttumisessa keskeisenä lähtökohtana on se, että sitä myönteistä kasvatusta niin pyritään vahvistamaan vanhempien olemista lapsen kanssa niin vahvistetaan siihen myönteiseen suuntaan ja tarjotaan siihen niin kuin, keinoja. Se on erityisen tärkeää tässä henkisen valtoinkohtelun niin kuin, piirissä, tämä asia muistaa. Ja sitten tietenkin huolta herättävissä tilanteissa käsitellään yhdessä näitä asioita asiakkaan kanssa, mitä on vanhemman toiminnan taustalla, miten hän niin kuin, kuvaa sitä tilannetta, miten hän selittää käyttäytymistä miten hän pystyy arvioimaan omaa toimintaansa vai pystyykö ja mitä vaihtoehtoisia tapoja voidaan tarjota, miten niitä voi ottaa käyttöön. Puhutaan ihan konkreettisesti sen vanhemman kanssa, että mitä tälle asialle voisi tehdä ja mitä se merkitsee. Sitten edetään tilanteen mukaan sitten eteenpäin, jos tarvitsee enemmän, enemmän tota, toimenpiteitä. ja Usein siihen tulee sitten tämä moniammatillisuus mukaan. No, sitten voisi taas vaihtaa diaa. Eli miten sitä kaltoinkohtelun epäilyä sitten voidaan ottaa puheeksi? Sitten se edellyttää sitä, ja tämä koskee niin kaikkia kaltoinkohtelun muotoja, mikä on sitten, mistä henkinen on sitten se yksi osa. Niin meillä kaikilla, jotka on niin kuin lapsiperhepalveluissa tai lapsiperheiden kanssa tekemisissä, niin meidän pitää olla aktiivisia, reagoimaan, ottaa asioita puheeksi, miettimään sen lapsen kannalta, mikä on niin kuin lapselle parasta. Ja jotenkin ymmärrystä siitä, että nämä kaikki tämmöiset hankalatkin asiat kuuluu omaan työhön. Meidän pitää niin pyrkiä toimimaan niin lapsen parhaaksi. Ja tietysti se edellyttää myös sitä, että työntekijät itse on kukin pohtinut ja käsitellyt oman suhteensa, vä oman, oman suhteensa niin väkivaltaan. Mitä se merkitsee, mitä se tarkoittaa, mitä mä hyväksyn, mitä mä en hyväksy ja mitä, mitä kaikkea se voi sisältää. Et jotenkin miettiä niin tarkkaan omalta kannaltaan näitä asioita. Ja me tarvitaan kukin tietoa ilmiö moniulotteisuudesta, yhteisesti toivottuja toimintaohjeita, hoitopolkuja. Siihen, miten me voidaan näitä niin asioita selvittää, miten me voidaan puuttua, miten me voidaan tukea lasta ja perhettä, ja mitä, me, mitä keinoja meillä on niin kuin, käytössä. Niin jotenkin yhdessä niitä miettiä. Ja myös sitä vaaditaan, että tarvittaisiin, kun, kunkin työntekijän pitää niin pystyä luopumaan myös omista käsityksistään, jos tulee uutta tietoa ja kun tulee uutta tietoa esimerkiksi lapsen tai perheen tilanteesta. Et se on niin kuin, aika joskus. Tuntuu ihan itsestään selvää, että totta kai näin pitää olla ja näin tapahtuu, mutta se ei välttämättä ole. Että sitäkin on tutkittu, että on hyvin tavallista, että työntekijä pitäytyy aika aiemmissa mielipiteissään, mikä saattaa estää auttamista. Että jos on syntynyt joku tietynlainen käsitys lapsesta tai perheestä, niin sitä on vaikea muuttaa, vaikka uutta tietoa tulee. Ja tietysti puheeksi ottaminen ja reagoiminen edellyttää aina herkkyyttä, rohkeutta ja empaattisuutta työntekijältä. Sitten mä kokosin tähän pari diaa siitä, että mikä se tilanne kansainvälisesti ja Suomessa on niin tällä hetkellä näissä niin kaltoinkohteluasioissa. Ja, ja tota, niin mä aikaisemmin jo taisin tuoda esille tutkimusta lasten kaltoinkohtelun eri muodoista. Ja siihen liittyvistä riskiolosuhteista on tehty aivan valtavasti. Et nyt kun me tehtiin sitä, tai tehdään sitä meidän suosituspäivitystä, niin me ollaan niinku törmätty ihan kymmeniin systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin, mihin on koottu niinku yksittäisiä tutkimuksia tässä niinku viiden vuoden aikana. Et me pystytään tekemään se meidän päivitys ihan systemaattisten katsausten perusteella. Et me ei, ei tarvitse mennä niinku yksittäisiin tutkimuksiin, Tutkimusta on niin paljon, että siitä on pystytty kokoamaan ihan valtavasti sitä taustatietoa näistä asioista. Ja tuntuu, että ei sieltä enää mitään hirveää uutta tule esille. Et ne ovat ne samat asiat, mitkä toistuu, mutta siis jotenkin se juttu on nyt niin mun mielestä se ympäri maailmaa, että pitäisi niin miettiä, mitä niille sitten tehdään. Ja me tiedetään, mikä on haitallista, mutta, mutta tota, se on vaikea niin sitten siihen ehkä puuttua. Et siinä on se vaikeus ehkä nyt tällä hetkellä. Ja kuitenkaan on erilaisia vanhemmuuden tukiohjelmia, mitkä ovat hyvin lupaavia, mutta ne ei ole välttämättä merkittävästi kuitenkaan vähentänyt tai poistanut lasten kaltoinkohtelua, ei henkistä, eikä fyysistä, eikä seksuaalista. Et ne niinku, et niistä on hyviä viitteitä ja on hyviä ohjelmia, mutta pitäisi tehdä tietysti vielä enemmän ja vielä parempia. Ja se on semmoista jatkuvaa työtä. Vanhemmat eivät aina tiedä oman käyttäytymisensä vaikutusta lapseen. Ylisukupolvisen siirtymisen mekanismeista ei tiedetä riittävästi vielä. Siitä tarvitaan lisää tutkimustietoa. Ja eri alojen ammattilaisilla ei ole riittävästi tietoa ja keinoja lasten kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn tai tunnistamiseen tai siihen puuttumiseen. Me ollaan niin hyvällä tiellä, mutta meillä on vielä tekemistä. Eri maissa lainsäädäntö vaihtelee. Pohjoismaat on ollut edelläkävijöitä näissä lasten kaltoinkohtelun lakiasioissa, niin kuin tiedätte. Ja, ja meillä on niin lainsäädäntö hyvin pitkällä. Eri kulttuureissa lasten kaltoinkohtelu ymmärretään hyvin eri tavoin. Jotenkin meillä on haasteena se, miten me saadaan niin kuin Suomessakin meidän lapsiperhepalveluiden jatkuma jotenkin aukottomaksi, ja se että se on niin kuin riittävän moniammatillinen ja hyvin toimiva. Et miten me havaitaan ongelmat ajoissa ja pystytään katkaisemaan ylisukupolvisuutta ja, ja miten me pystytään tarjoamaan tarpeenmukasta tukea lapsille ja perheille, löytää voimavarat ja vahvistaa niitä. Se on niin kuin keskeisiä asioita. Ja sitten seuraavassa diassa kirjoitin, että Suomessa on hyvät lapsiperhepalvelut, mutta meilläkään ei, ne aina toimii niin kuin pitäisi. Et siinä meidän pitää niin kuin edelleen koko aika kehittää, ja kun tulee uutta tietoa ja, ja tiedetään enemmän ja ymmärretään asioista lisää, niin me tota, meillä on tekemistä vielä. Jos ajattelee vaikka perhekeskusta, niin sehän on paikka, mikä mahdollistaa monialaisen yhteistyön syvällisyystason nostamista ja nykyistä paremman yhteistyön esimerkiksi lastensuojelun kanssa. Et siitähän on hyviä kokemuksia. Ja tuota, niin mihin meidän sote niin tässä pikkuhiljaa kehittyy, niin siinä on niin mahdollisuus näitäkin asioita parantaa koko ajan. Ja esimerkiksi Neuvolla tietysti on paikka, missä terveydenhoitajat ja lääkärit ja muut ammattilaiset tekevät tosi hyvää työtä ja tukee perheitä ja lapsia ja tunnistaa erilaisia asioita ja auttaa, auttaa lapsia ja perheitä. Mutta sielläkin on, on sellaistakin, että hyvin runsaasti käytetään erilaisia lomakkeita. Ja niitä käytetään hyvin vaihtelevasti. Meidän tutkimuksessa on tullut just palautetta siitä, että tavallaan perheet täyttää monenlaisia lomakkeita, mutta miten niistä sitten otetaan ne asiat keskusteluun, niin se vaihtelee tosi paljon. Ja miten perheet ne kokevat. Tuossa on meidän yksi artikkeli viime vuodelta seuraavassa pallukassa, mitä voitte katsoa, se on lähdeluettelossa, materiaaleissa, että jos haluatte lisää tästä, tästä, tästä tota, lukea. Ja mikä on, niin sitäkin olen paljon miettinyt, että mitkä on sellaisia asioita, mitä, mitä perheet tuo esiin neuvolassa muissa lapsiperhepalveluissa. Että käsityksiä perheillä on siitä, mistä asioista voi keskustella eri paikoissa, eri palveluiden piirissä. Ja otetaanko asioita esiin systemaattisesti. Se on yksi sellainen, että me tarvitaan siihen lisää keinoja, että, me, että meillä olisi sellaiset työkalut, että ne oikeasti auttaisi meitä semmoisen systemaattiseen, vanhempia ja lasten ja perheiden kanssa keskusteluun, ja saataisiin niitä asioita huolia niin esille. Ja sit sitäkin sitäkin olen paljon miettinyt, että saako niin vanhemmille puhua kaltoinkohtelun riskioloista ja, ja kaltoinkohtelusta ylipäätään. Et mitä se, ahdistaako se vanhempia? Mutta toisaalta sit taas, sitä siitä tietysti pitää puhua, minun mielestäni ilman muuta pitää puhua ja saa puhua, koska vanhemmilla on kuitenkin oikeus saada puhua arjestaan realistisesti. Ja se, että saa niinku oikeanlaista tietoa siitä, mistä on kysymys, mitä heidän käyttäytymisessä voi vaikuttaa lapseen. Et se on niinku sellainen asia, että näitä asioita ei voi niinku pimittää, niistä pitää puhua reaalisesti, nostaa niinku kissa pöydälle ikään kuin. Ja sitten kuitenkin pyrkiä siihen, että, että me niinku positiivisesti voimavaroin lisäten niinku niitä vanhempiin niinku autetaan näissä asioissa. Ja yksi tärkeä asia niin näihin asioihin on dialogi. Et se mahdollistaa tasa-arvoisen keskustelun ja vanhempien kuuntelemisen. Puhutaan vanhempien kanssa asioista niiden oikeilla nimillä ja tukevasti ja positiivisesti. Et esimerkiksi ensi- ja turvakotien liitolla on tähänkin hyvää materiaalia, Dialogista on paljon kirjoitettu eri yhteyksissä. Siinä on varmaan, tota, siitä löytyy paljon hyvää tekstiä. No, sitten voitaisiin ottaa taas seuraava dia. Eli mä kerron teillä pikkusen ihan tämmöisestä yhdessä meidän hankkeesta, missä me ollaan kehitetty lasten kaltoinkohtelun riskiarvioivaa lomaketta ja vuosien ajan. Et meillä oli siihen ensin, ensin, tota, ensin muuta rahoitusta, Me saatiin sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusta hankkeelle vuosille 2016-2018, missä me sitten oikeasti kliinisesti testattiin tämmöistä lyyttä riskiarvioivaa lomaketta. Ja nimenomaan tavoitteena on kaikenlaisen lasten kaltoinkohtelun ennaltaehkäisy ja mahdollisimman varhainen tunnistaminen. Ja, ja tämä BriefCat-mittari on, on kehitetty nimenomaan kylläkin fyysisen kaltoinkohtelun tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Mutta siis se toimii aika hyvin, tai toimii hyvin myös muissa kaltoinkohtelumuodoissa siinä mielessä, että me ei koskaan tiedä, mitä siellä perheissä oikeasti tapahtuu. Ja monet samat riskiolot saattaa johtaa monenlaiseen kaltoinkohteluun. Vaikka tässä on painopisteen ollut se fyysinen kaltoinkohtelu, niin tämä toimii kyllä muutoinkin. Ja me tehtiin tämä hanke seinä, joilla sairaalassa neuvolassa vanhemmat täytti semmoista lomaketta vieraillessaan sairaalassa tai lapsiperhepalveluissa semmoista 25 kohdan lomaketta. He täyttivät. Siinä oli erilaisia väittämiä, mihin he vastaavat niin kyllä tai ei. Ja, tota, ja sitten kun sieltä löytyi niitä, Vanhempien vointia rasittavia huolia ja riskitekijöitä, niin sitten tukea pyrittiin antamaan perheille tarpeen mukaan ja heidän kanssa aloitettiin keskustelua siitä, mitä tämä asia teidän perheessä niin kuin merkitsee ja miten se ilmenee niin kuin teillä. Ja tämä tosiaan tämä pohjautuu tämä Briefcap, tämmöiseen pidempään versioon CAP-mittarista, eli Child Abuse Potential. Ja tota, niin me tosiaan testattiin se pitkä versio ensin Suomessa aiemmin ja sitten otettiin tämä lyhyt versio kliiniseen testaukseen. Ja, ja tota, Suomessahan ei ole tämmöistä vastaavaa tähän aihepiiriin tarkoitettuun mittariin, ei ole ollut aikaisemmin käytössä. Ja, ja tavoitteena tietysti on, että sitä käytettäisiin niin Suomessa, koska se, siihen saatiin niin ministeriön rahoitus, niin me tietysti toivotaan, että, sitä, että se leviäisi ja siitä, siitä olisi niin hyötyä. Ja vertailuaineistoa on ollaan myös kerätty Japanissa vuodesta 2019 lähtien. Minulla ei ole siitä vielä niin kuin niitä tuloksia, tuloksia, että se on ollut aika hidasta ja tuskallista. Se, se aineistonkeru niin siellä, niinku voitte kuvitella, että siellä on niin se kulttuuri vielä vähän erilainen kuin, erilainen kuin meillä ja perhe on vielä ehkä suljetumpi paikka kuin Suomessa. Sitten voitaisiin mennä seuraavaan diaan, missä mis niin esittelen briefcap mittarin ulottuvuudet, mitä asioita sillä mitataan. Sillä mitataan onnellisuuden puutetta, yksinäisyyttä, tämmöistä, tämmöistä niin puutteellisuutta tavallaan niin kuin materiaalisessa mielessä, rahallista ehkä. Se on ehkä siihen niin kuin parhaiten sopii. Perheen riitaisuutta, sosiaalisten suhteiden ongelmia ylipäätään niin kuin perheen ympärillä, joustamattomia kasvatuskäytäntöjä, vanhemman ahdistusta ja Tosiaan, me ollaan huomattu tässä me varrella, että tämä on ihan hirveän hyvä mittari, ja tätä on käytetty ihan valtavasti ympäri maailman ja se on, sopii eri kulttuureihin, mutta tässä on niin kuin ehkä ikään kuin puutteena se, että tämä mittaa vain vanhemman omaa tilannetta, vanhempi miettii niin sitä omaa, omaa olotilansa. Et siinä ei niin tavallaan oteta huomioon sitä oikeastaan niin kuin sen lapsen tai, tai laajemmin niin kuin perheen, perheen tilannetta. Hyvä mittari, mutta siinäkin on puutteita. Sitten voitaisiin mennä siihen seuraavaan, seuraavaan tota diaan, missä on vähän tuloksia, tuloksia tästä meidän hankkeesta. Ja me todettiin, että tämä meidän kapvitari, Child Abuse Potential, se on tota erittäin tehokas työkalu myös Suomessa, ja se sopii meille myös niin meidän kulttuuriin. Ja ja, ja tosiaan, vaikka Suomessa oli se jännä piirre tässä, että niin kuin, siinä kysytään onnellisuudesta, niin kaikki, kaikki vanhemmat olivat onnellisia, että se oli melkein niin 100 prosenttia, että kukaan ei sanonut olevansa onneton, että se oli vähän yllättävää, sitä ei oikeastaan missään muualla, niin kuin, missään muualla todettu. Toisaalta, toisaalta meillä oli sit paljon sitä, että vanhemmat koki itsensä aika yksinäisiksi, Et yksinäisyyttä oli paljon, että se nousi suomalaisessa aineistossa erityisesti ja erityisesti äitien yksinäisyys, se oli aika jännä, jännä erityispiirre myös Suomessa. Ja, ja me todettiin tässä meidän hankkeessa, että elävät perheet kyllä löydetään, mutta heille tarjottu tuki tulee yhdessä perheen kanssa soveltaa tarpeitta mukaan, kun me ajateltiin, että meillä oli sellainen asetelma, että me niin kuin yritettiin katsoa, että millainen tuki niin kuin auttaa perheitä, Jo meillä oli tietynlainen tuki suunniteltu, ja perheet sai sen tuen, jos heillä oli riskiolosuhteet. Niin tota, niin se ei oikeastaan, niin kuin, joissakin perheissä riski silti nousi, joissakin se väheni, joissakin perheissä missä ei ollut, ollut riskiä, niin sitten se niin kuin, tavallaan ilmeni vasta, vasta sitten myöhemmin siinä seurannassa. Että se meni niin kuin, todella niin kuin, pahasti ristiin tämä meidän niin kuin, tää asetelma. Ja, ja meidän niin on pakko todeta, että ei ole mitään kaavamaista tukea, mikä, mikä perhe, perheitä auttaa, vaan se pitää niin heidän kanssa yhdessä miettiä, mikä se on, mikä heitä auttaa. Että sekin oikeastaan on aika itsestäänselvä tulos, mihin meillä meni niin kuin aika monta vuotta, että me niin kuin saatiin se selville. Mutta se oli tietysti hyvä, hyvä saada selville. Ja, tota, ja tosiaan yksilöllisyys tässäkin on, on hirveän tärkeää. Mutta erittäin keskeistä on se, mikä me huomattiin ja mikä on aikaisemmissakin tutkimuksissa siis tullut hyvin esille. Et, et erittäin keskeistä on se, että perheet hyväksyvät nimenomaan sen tarjotun tuen. Ja että heille muodostuu hyvä suhde ammattilaisten kanssa. Että se on niin ne kaksi avainasiaa. Perheet hyväksyvät, he motivoituvat siihen tukeen ja, ja sit se suhde on hyvä ammattilaisten kanssa. Et ne ovat ne kaksi asiaa, mikä ovat kaikista keskeisimmät. Ja meidän aineistossa tosiaan meidän me mitattiin näitä erilaisia asioita, mitä tuolla meidän mittarilla voitiin mitata, niin yksinäisiä ja ahdistuneita oli 20 prosenttia ilmasi vanhemmista joustamattomia kasvatuskäytäntöjä, 21 prosenttia Käyttävänsä puutteellisuutta oli vain 4 prosenttia, ongelmia muiden kanssa 9 prosenttia, perheen riidasuutta 17 prosenttia. Näitä huolia kyllä aika paljon tuli esille, että vaikka ne ei ikään kuin ylittänyt sitä riskipisteen määrää, mikä oli joku tietynlainen riskitaso, niin aika paljon oli tämmöisiä huolia, mitä me sitten ajatteltiin, että kuitenkin on eri, erittäin tärkeää ottaa perheettävästi esille. Että jos joku sanoo, että olen yksinäinen, ja, ja, ja jotenkin ilmaisee sitä, että kasvatuskäytännöt ovat hyvin ankarat. Niin ne ovat sellaisia asioita, mistä täytyy perheen vanhempien kanssa keskustella, että mitä se tarkoittaa heillä siellä arkielämässä. Ja ne perheet, joilla sit ei ollut niinku sitä, niitä riskioloja, niin selvästi huomattiin myös se, kun meillä oli siinä yksi toinenkin mittari, missä miitattiin perheen voimaantumista ja tämän tapaisia asioita. Suhteessa lapsiperhepalveluihin, niin jotenkin ne, ketkä perheet, joilla ei ollut näitä riskiolosuhteita, ne olivat ky kyvykkäämpiä työskenteleen työntekijöiden kanssa, ja ne oli säännöllisimmin yhteydessä palveluihin. Että tämäkin on sellainen asia, mihin pitää kiinnittää huomiota, jos joku perhe ei käytä palveluita, ei tule esimerkiksi neuvolaan, niin siinä voi olla joku syy siellä taustalla heidän perheen arjessa, että ne ei jotenkin pysty tulemaan tai niillä on jotain semmoisia huolia, että ne ei jaksa tai jotain tämmöistä, että niitä pitää ehkä entistä enemmän vielä. Niin sit etsiä palveluiden piiriin, jos joku jättäytyy. Tietysti voi olla semmoisia, jotka ei tarvitse palveluita, mutta siellä voi olla semmoisia, jotka oikeasti tarvis niitä tosi paljon. Niitä kannattaa vähän haiskella, niin kuin varmaan, varmaan teettekin. Ja, ja tietysti painopisteen näissä kaikissa auttamistoimissa pitää olla niissä perheissä, joilla on huolia ylisen riskitason, mutta myös yksittäisistä huolista on hirveän tärkeää keskustella. Ja sieltä voi löytyä yhä uusia niin tuen tarpeita. Mä voisin näyttää teille yhden esimerkin siitä, miten vanhemman huoli otetaan, voidaan ottaa puheeksi. Se on seuraavassa, seuraavassa diassa. Ja, o, tässä on nyt ihan esimerkkejä niin kuin sen meidän briefkaplomakkeen niin väittämistä. Tässä on kolme, kolme erilaista asiaa olen ottanut tähän esille. Eli tässä on niin joustamattomuus lasten kasvatuksessa yksinäisyys ja sitten on, tässä kolmantena on toi ahdistus. Ja siinä on esimerkiksi sellainen että jos vanhempi on vastannut, että lasten ei tulisi koskaan olla tottelemattomia, tai lapsi tarvitsee tiukat säännöt, niin ammattilainen voi avata sen keskustelun sillä, että miten tottelemattomuus häiritsee perheen arkea, millä tavalla olette yrittänyt ratkaista asian. Ja jos taas vanhempi ilmaisee niin kuin yksinäisyyttä, tunne tunnen itseni usein yksinäiseksi, niin ammattilainen voi pyytää kuvaamaan sitä yksinäisyyttä, miten se ilmenee arjessa, tai oletko yrittänyt vaikuttaa siihen, tai onko sinulle tarjottu apua. Tai jos vanhempi ilmaisee ahdistusta, eli tunnen itseni usein arvottomaksi tai olen usein ahdistunut, niin ammattilainen voi kysyä, että miten arvottomuuden tunne, ahdistus ilmenee tai saatko jostakin apua tähän huoleesi. Koska me huomattiin tuossa meidän hankkeessa, että kun ammattilaisten piti niinku sit avata se keskustelu siitä, että jos joku oli yksinäinen tai ahdistunut esimerkiksi, niin sitten oli aika vaikeaa niinku alkaa siitä kysymään, mikä oli ainakin itselle vähän niinku yllättävää, että jotenkin ajattelee, että sitten se on niinku luontevaa siitä, sitten alkaa vain kysymään. Mutta me sitten siinä hankkeessa tehtiin semmoinen opas, missä sit ihan näitä esimerkinomaisesti avattiin näitä asioita, miten ota, otat huolen puheeksi. Ja idea, sillä idealla, että ammattilainen aloittaa keskustelun, ottaa asian puheeksi sen mukaan, mitä se vanhempi on vastannut siihen lomakkeeseen ja riippuen sitten vastauksesta, niin ammattilainen pyytää kertomaan lisää tai kysyy avoimia kysymyksiä, joilla se keskustelu etenee ja sitten päästään niin kuin ehkä pitemmälle toivottavasti siinä sen, päästään siihen konkretiaan, mitä se perheen arki esimerkiksi on lasten kasvatuksen tai sen arjen sujumisen suhteen ja mä toivon, että kun Tätä ennen tätä webinaaria, kun me saatiin vähän sitten tietoa siitä, mitä, mitä niin kuin te yleisenä niin toivotte, että tässä käsiteltäisiin, niin mä luulen, että tätä konkreettia tulee varmaan seuraavissa puheenvuoroissa enemmän, mutta mä toivon, että, että just tämä, että miten niin näitä asioita otetaan puheeksi, niin jotenkin mä toivon, että tämäkin olisi tuonut jotakin konkreettiaan niin siihen, mitä te voitte esimerkiksi käyttää niin kuin työssänne varmaan iltapäivällä tai siis päivän mittaan aamupäivän aikana niin saatte lisää tämmöisiä hyviä työkaluja siihen, että miten, miten nämä asiat niin kuin, otetaan käsittelyyn. Sitten voisi ottaa sieltä seuraavan dian. Olen tähän koonnut jotakin asioita siitä, että, miten, että mitä se keskustelu vanhemman kanssa sitten dialogina, niin kuin, mitä hyviä puolia niin siinä on, Et koska se on niin todettu, tutkimuksissa, että se dialogi useimmiten toimii. Et kun lähdetään keskustelemaan niin kuin tasavertaisesti vanhemman kanssa ja pyydetään, niin kuin ollaan oikeasti kiinnostuneita sen vanhemman, ja perheen ja lapsen tilanteesta, niin se yleensä vie sitä keskustelua eteenpäin, Et koska se on, on tarkoitus, että dialogi on nimenomaan tasa-arvoista, neutraalia ja ei tuomita vanhempaa. Et jos vanhempi kertoo jotakin ikäviä asioita lapsesta ja perheestä, niin jotenkin ei niin lähetä sille linjalle, että tuomitaan sitä tai tai kauhistellaan, tai mitä nyt voikaan tehdä, vaan lähdetään niin kuin siitä, että asiat on niin kuin asioita ja mitä niille voidaan niin kuin yhdessä tehdä. Ja se perustuu nimenomaan vahvuuksiin, ei näihin niinkään riskioloihin, vaikka tietysti niistäkin puhutaan, mutta vahvuuksien kautta. Ja me ollaan niin kunnioittavia, me osallistetaan vanhempaa, herätetään niin kuin toivoa, että kyllä tämä tästä saadaan, asiat järjestyy, kun tässä yhdessä mietitään. Ja jotenkin. Dialogi edistää yhteistyötä, keskittyy perheen tilanteeseen, sen pohtimiseen syvällisemmin. Ja se on nimenomaan taitoa kuunnella ja rohkaista vanhempaa niin kuin siihen, hän itse kertoo, mitä hän haluaa, mistä on kysymys ja sitten avoimilla kysymyksillä viedään sitä keskustelua eteenpäin. Ja tarvitaan myös tietysti, se on taitoa perustella asioita, ei sanota vaan, että älä tee noin tai kannattaa tehdä noin, vaan se, että miksi, mistä se johtuu, vanhemmat kaipaavat perusteluita. Ainakin meidän tutkimusten mukaan ne haluaa tietää, miksi joku asia pitää olla näin. Ja keskustelu, kun se on dialogin omasta, niin se voi koskea mitä tahansa, että ei ole liian vaikeita asioita, mistä ei voisi puhua. Sitten katsellaan vielä tuo yhteenveto, yhteenmetodia. Ja siihen mä olen sit ihan tietysti koonnut, yrittänyt koota sit tiivisti vähän niitä asioita, mitä tässä on tullut esille. Eli, eli niin kuin tässä ollaan. Sen takia me ollaan täällä, että lasten kaltoinkohtelu on iso ongelma myös Suomessa edelleenkin ja nimenomaan henkinen kaltoinkohtelu jatkuvasti tuntuu niin kuin nousevan keskeisempään rooliin ja jotenkin nimenomaan erityisesti sen henkisen kaltoinkohtelun muodoista ja sen seurauksista lapselle meidän pitäisi tietää koko ajan enemmän, että se on niin kuin selvää, että sitä pitää tutkia lisää ja jotenkin lisätä vanhempien tietoisuutta siitä, mikä on vahingollista lapselle. Että se on niin kuin erittäin tärkeää niin vanhempien näkökulmasta heidän tietää sitä asiaa. Ja tämä tunnistamispuoli on tietysti kehittynyt koko ajan, mutta edelleen meillä on ongelmia puheeksi ottamisessa, erityisesti se, miten nämä arjen haasteet ja huolet otetaan puheeksi mahdollisimman varhain perhettä tukevasti, sillä tavalla, että päästään niin kuin niissä tilanteissa niin kuin eteenpäin ja pystytään ehkä sitä ylisukupolvisuutta niin katkasemaan riskiolojen tunnistaminen, niistä keskustelu perheen kanssa on tosi tärkeää. Se mahdollistaa per oikeanlaisen perheelle sopivan tuen löytämisen ja tarjoamisen. Et ei ole mitään rutiinipakettia, mikä tarjotaan, vaan sit mietitään perheen kanssa, mitä ne oikeasti tarvitsevat. Tällaisten testattujen ja, ja validoitujen lomakkeiden käyttö auttaa puheeksi kun osataan kysyä perheen arjesta siten, että vanhemmilla on oikea mahdollisuus puhua huolestaan. Annetaan niiden kertoa, mitä ne haluaa. Ja, ja, ja yritetään sitten kaivaa, kaivaa esille sitä, mitä ne ei välttämättä halua kertoa, jos, on, jos se on merkityksellistä. Ja jos me huomataan, että jotakin tarvisi vielä tietää lisää, jotta voidaan auttaa. Monialaisen yhteistyön tekemiseen, siihen tarvitaan, sitä pitää huomioida yhä lisää ja kehittää sen sisältöä erityisesti. Ja, ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, ei riitä, että kehotetaan sen tekemiseen. Erityisesti pitää keskittyä. Keskittyä siihen, että miten se sisällöllisesti on semmoista, että sillä on niin merkitystä. Sitten tuossa ihan lopuksi vielä, niin sanon senkin, että meillä on semmoinen EU-hanke nyt menossa kuuden maan kesken, missä tota, mikä loppuu ensi vuonna noin vuoden päästä. Ja me näihin asioihin, eli tämän kaltoinkohtelun riskiolojen tunnistamiseen ja siihen varhaiseen puuttumiseen ja tavallaan siihen vanhemman. Sillä lailla, että vanhempi, vanhempi niin itse myös havahtuu siihen, että mitä, mitä, millainen käyttäytyminen on lapsen kanssa niin turvallista ja, ja hyvää. Me näitä asioita pyritään niin kehittämään meidän hankkeessa ja siinä on linkki, tossa, jos haluatte käydä katsomassa. Niin me tehdä myös tai meidän on pakko tehdä, kun me ollaan luvattu EUlle, niin tehdään mobiiliaplikaatio vanhemmille. Jotka pystyy ne omaa käyttäytymistään arvioimaan. Ne perustetaan se noihin riskioloihin ja aikaisempiin mittareihin ja yritetään saada vuodessa sellainen mittari, minkä testaa, me voidaan sitten jatkaa, mikä ottaisi monipuolisemmin huomioon paitsi sen vanhemman ittensä, niin myös sen lapsen tilanteen ja sen perheen tilanteen laajemminkin. Eli sen pitäisi olla lyhyt, mutta sen pitäisi sisältää hirveän paljon asioita, että katsotaan miten me onnistutaan. Ei varmaan heti ensimmäinen versio ole kauhean hyvä, mutta mutta sitä sitten kehitetään. Tämmöistä me ollaan tekemässä ja samalla tämmöistä verkko siihen liittyen, mitä se kaltoinkohteluriski on ja miten niitä tunnistetaan. Sitten siinä on parissa, tota, parissa diassa on vielä tuota kirjallisuutta, mitä mä kokosin siihen, mikä olisi sellaista, mitä jos teitä kiinnostaa lisää lukea, niin sieltä löytyy erilaisia asioita. Ja sitten viimeisessä diassa on vielä niin kuin, on kiitokset siitä, että jaksoitte kuunnella minua tässä nyt tämän 40 minuuttia, mikä on ihan kohta kuulunut. Kiitos teille tosi paljon. Ja tosiaan tuossa on mun kotisivujen osoite myöskin sanottu, että siellä löytyy se opas, mistä mä äsken puhuin, että miten sitä dialogia voidaan aloittaa. Jos haluatte sitä lisää vilkasta, niin se löytyy sieltä. Kiitos tosi paljon. Lämmin kiitos. Eija, kuuluko mun ääni nyt? Kokeen, onnistuuko kysymysten esittäminen tästä? Mä että mä voisin kaksi kysymystä tämän mielenkiintoisen esityksen jälkeen nostaa, jotka tuli tuonne chattiin. Ensinnäkin tästä BriefCapista, onko se saatavissa ammattilaisten käyttöön jostakin jo vapaasti? Se on sillä saatavissa vapaasti, että laitatte mulle sähköpostia. Tulee aika ruuhka, jos te kaikki no laitatte, mutta, siis, mutta joo, se on. Se on. Voin lähettää ja sit sitä ohjetta, miten sitä käytetään. No niin, eli sitten saat 1500 sähköpostia tänään. Sitten toinen kysymys koski sitä, että miten henkistä väkivaltaa kohdannut lapsi voi oireilla? Joo, siis hirveän monella eri tavalla ja mä luulen, että tämä tulee varmaan esille seuraavissakin esityksissä. ja siis jotenkin ne oireet on varmaan ja merkit vähän samantapaisia erilaisilla kaltoinkohtelun muodoilla, mutta lapsiha voi olla siis syrjään vetäytyvä tai se voi, sillä jotakin tämmöisiä käyttäytymisen muutoksia ja hän voi, tai hän voi olla niinku vetäytyvä tai, tai riahas, riahas tai mitä tahansa siis tämmöistä, että se käyttäytyminen niinku muuttuu. Mä luulen, että että puheenjohtaja Taina olisi itse parempi vastaan tähän kysymykseen. No, mä olisin varmaan vastannut hyvin samalla lailla, että tavallaan mitään sellaisia spesifisiä juuri henkiseen väkivaltaan liittyviä oireita ei ole, vaan ne hyvin samankaltaisia kuin muissakin lapseen kohdistuvan väkivallan muodoissa. Sä viittasit, ja tuossa... Tähän Laajasalo YM 2019 lukuun useita kertoja. Kiitos siitä, mutta on itse ollut myös siinä keskeisenä toimijana ja kirjoittajana, samoin kuin myöhemmin tänään puhuva Liisa Järvilehto, eli yhdessä sitä kirjoitettiin. ja Siinä luvussa on itse asiassa aika paljon avattu sitä henkisen väkivallan myös sitä seurauspuolta, ja sehän on verkossa ihan vapaasti saatavilla tämä väkivallaton lapsuustoimenpidesuunnitelma. Että siellä on myös kirjattu auki näitä seurauksia ja voi katsoa sieltä. Mutta mä kiitän vielä kerran ja että, että pääsit tähän. Meillä oli tosiaan vielä, tuli vaihdos tässä, tässä Pia Keiske, oli sairaslomalla ja aika tiukalla aikataululla hyppäsit tähän tehtävään, ja tämä meni erinomaisesti.